Dneska nás stále malá sviňárna obere o všechny naše goldy. No a uvidíme, zda nám to přinese aspoň korunku. Nebo si stačíme s nulou na účtě, plus každým zbytkem Se dneska dozvím, takže se usaďte a my můžeme rovnou začít. Jo to vám taky Kaož... no. Kámo, nevím. To by hrozný stěl, Máš to? Nemám. Jindom můžu říkat, co ten emote. Kámo, jeden emote, který se mě začal hrozně líbit. Koukáš? To je ne, No. <tějne> ano. Chlapče, jak líp začít video než never gonna give you up. Rickrollem kámo. No a hola, hola já jsem Xen a já vás vítám u tajítoho videa s panem Jondou. Ahoj Jondo. Ahoj Jondo. Two years later. Ahoj. Ano, výborně dneska. Uh, je to Fortnite ano, já chápu, že Fortnite není úplně na denním pořádku mě, ale ho co se rád dělat, no je to nejdodušší content, co se budem. No a dneska je to challenge, což jste už jako ze začátku asi pravděpodobně pochopili. Jenom loot z těch vending mašinek. Here we go again. Já Prostě dej Rady a jdeme hrát, no. Asi nevím, no. Nevím, co říct ještě, asi dejte like odběr, to se ještě dnešní době říká. Kam dáme, Jondo? do? folty, že jste tak jmenuje, jo. To se měli, dámy a pánové, všichni hezky, jo, jako že si užíváte tento den. Protože v mé realitě je právě páteček, začínají mi jarní prázdniny a vy, Pražáci, vy musíte do školy, haha, <laughs> tak to bych nechtěl. Ale pochybuji, že mě se do někdo nějaký Pražák jo, takže <laughs> <laughs> tyhle za tak slavné nejsi, jo. You fail. Dobry, Takhle myslíme najít ty vending mašinky, že jo? Já tady mám nějakou. Ty kráso. Jo? Nevím, ale mám modrou thundershot gunu. Ty kráso. Uh. Mám kill! Jo dochápeš? Jo, jo, super. Hej, tak já se tady budu ty. Ty vending mašinky jsou nějaký ope. Kde je vending mašina? Tady. Takže mám Aha. modrý full loot, jinak jako, abych do, do jasného pravidla prostě fakt je, jenom z těch vending machinek. jsou mega dobrý, ty Jediný, tak, co teda jako dáme... budeme muset dělat, tak jako těžit matro. No, ale. Jdem, jdem pušovat, Pojďme pušovat, teď to třeba já jsem prostě fighter, ne? A A jsi takovej ten typ fighter, který hned umře, Aha, proto jsem dal kill. Ona zmizela ta... WTF? Teď ne. Když mi... Co vysvětli? A... Nice! OO! Oh. Ty vole, dobře si. Já už mám 3 kg chlapče. Šikulka. Hej, teď, teď už by se mi ty hýly hodily, no jako. Ne. Když koneč hábka, tak jako. NE. Vždyť máš mínička u sebe. Nemám. A když je bral? Nebral! No, no děkuji ono, jsi hodnej. Dělej vola, když máš ty hýlej. Kam jdeš? To už jako si plentnul, jo. Ne. tak já si dám rybičku. To není césko. Klidu, ne. Nepanikaš mámo. Hele, tam je cápek. Jo. Tam má. Teď ho rozbít, ne? Tak. Jasně? Proč krajučeješ, můžeš mi to říct? Jako musíš být nenápadné, ne? Jo, jo. Nenápadné. Ono! A ty se on netrefil. Ilu? Nám... Neber ty zbraně, no fuje je to. Já nebudu zlejnit, to, tohle saky se taky nepočítá, většina, to škoda. Ty se použijel nepočítá, to je. To jdeme jinak. ze zóny, všem si z toho? Jo, všem si z toho. Uh, můžeme jenom ty, jenom medkit a míníčka, takže ostatní zahoď. Ať to je o něco těžší. Jenom medkit a míníčka? No! Můžeme na člověk slošem můžem. Ale tam jsou borci, teď tam jdeme. Tebe, Jondo, ty máš oči na prdele, Že jste jako viděl? Ne, no, já jsem to slyšel, víš, jenom sluchátka. No já taky ale. Máš zapou Ne Nemám. Okej, okay, s tímhle budeš točit, taky, Jo, tak tady ten šulen mě to čeká. Se můžete číčit další video. Aha, ty to číšuje? No. Mrtvej. Correct, má dobýle, už můžeme jeho vyběreš. <laughs> tak znáš mě, do, já taky. Ne, tekej... kámo, musí, musíš dát dneska nejvíc skillů v životě. Autičko, brm berem, Brm brm? brm. A jo? Ano, ale já to naskočím. Tak jsou tam dva, ale jeden má do bílej. No, nice. Ty bo, já ho trefil, když vyskočil tím Excalibrem. Ty bo, potahal. No Hej, ale vzal bych si tady, víc? Sniperku. No jako jo, vzal bych si taky. Ale jondo? proč jsi vzal kladivo? Fuj kladivo. Ale já jsem dostal to. Pardon. já jazím. No jondo, že se nestydíš. Ale na movement můžu ne? Ne. Jondo, takhle. Niko fajtíš? Minus 110. Minus. Au. Ustřívají s Kalibrem. Au. Au, veď, bolí. Moje hápka dostává docela rollercoaster. Tyhlepvá. Nice. Nice, no, hezky ty. Yeah. Já vím, nejlepší. Krej mě, Yondo, krej Se healuju. Healuju se. A dostáváme healy. Já, já. A jo, Dostáváme healy, se nemusíš ani healovat. Well, jo. Já budu mít Freestopper sápek. Tedy sápek. Dáš ho? To je bountina. Nedám, nedám, nedám, Oji. nedám. Kurva, no tady jsou dva. Do piči. Ty jsi mrtvý. Tak tady byly dva, jsem nevět, že tady jsou dva. No a mají raketomet, vole. To máš kamaráda. Když no, se tady dostal. Ale? Aha, měl bys mít asi prý. Jo, tak to ti děkuji, no. Typ. p***** ti dal cápek oh! Oni to zničili Chce se ti blejt jo Jondo Ne, že mě uspokuje můj blider To jsou exotiky Já nevím co si chci říct Nejlepší asi to SMGčko Já jsem si k.. Kukota, JSEM SI KOUPIL RETÁJKO No to mě poje. Ty když jsi zbral rámku? To bylo omylem! To je jenom pocit v té... Ho! Jdi do brdele! Ho! Nice, díky, Yondo. Já jsem selek k tebe, upřímně. A táma teď mi příštej. Dysáhnout. Nadálku. Žije ještě? Ne. na, ne. Nemám jakýkoliv ale náboje. No to mě pojeb, já fakt nemám žádný heal. Tak pojď tady to obsadit a pomůžeš no, mi. To obsadit, zatím. Ale tamhle už je kamarád. Nezabíjte se jenom, prosím. Ještě ano, ještě fajtěte, ještě fajtěte. Tak hezky. Ještě nezabíjte. Ještě se nezabíjejte. Ano! Skrytel, skrytel. Tak ti jdeme pušnout. Ty máš nějaký náboj do smg náhodou. Mám 80. Dobře ne, pojď sem. Aha. Tam teď sávře furt fajtíme mezi sebou. Mrtvej. Mrtvej. <laughs> Ty krásu, tak na, na, na, na ty jsem se jako zakempil pořádně. O můj bože, já jsem tak evil člověk. Ještě nezůstane, že tady jsou healy. Hele, budu mi tak 500 teď jako, když si gůhnu tady to. No, 576. Ve kříku, um, nemáš nějaký náboj do SMG, nebo si skloupil SMG? 36. Chceme poklad? Nevím, chceme. Ne budu budou tam asi náboje a healy. Tak jo. A nebo šedou striker můžu mít, že, budu, že mi budou padat ty šedou bomby. No, tak já chci poklad. Jo? Tady by to mělo být. Na. Jam si to. No, je to tady no. A co teď? Jo, aha. To máš vykopat. Jsme, že je, ty jsi nikdy ne otražím ty fetíš. Nefatím. Kdo až se, Jondo? Já jsem pro zbraně. No mohl si říct, abych ti klidně pomohl, že jo? Ty ve, my teď, když teď neumřeme, tak dáme vlastně. Jaký byl naš nejlepší místo? Čtvrtý, že jo? No, si jo, jo nějaká. Jo. Tak nám stačí teď jako přežít. Hele, on to Aha. Co kdybych ho nedzabil? Jelej, můžeš ho trefit. Hm. Aha. Můj, ale, ale můj aim víš. No a já najdu tady sedm šulinů, ty vole. Há mám auto sprint. Věkne. Ty jsi Aha, tak. Tak na, tak, tak na, tři týmy. Já auto. Tamhle je další. No! Ježiš legenda. Chodí se do toho keříku. Tak na to ti udělám celo. Ne, bych se se pohnout někam. Protože zelna. Dělá Tam a keřík. Jeden je sám a pak je duo. Vám tady. Kámo to bylo hodně rychlý ty dva. Proč už nás prozrazuješ. Dobře, sám? sám? Olko Hala. Mrtvej, poslední, poslední! Ty... Pošlední člověk. Měl by ne? Jo. Jo je. To je lama vola. Hele no, ona sem to upoluje tata. Ne nejdem ho pušnout. Ne, tak jako. Jdem ho pušnout. Ale on ondo. Ty hade, ty jsi měl mě můj Tady je. Tady Jo, Jondo. A Jondo. Jo, ty vole. Já to dokázal. Já to dokázal. Jo. Jo. mi Jo. Ty vole dámy a pánové, já děkuji, že jste koukali tohle video až do konce, protože tady to bylo normálně utrpení celý dne, já děkuji, že jste dokoukali, my jsme dali vin, uh, video podpořte lajkem, odběrem pokud se vám líbilo, sdílejte kamarádovi a my se vidíme u dalšího videa, Ciao.